היי הפוקוס, היי hey, הפוקוס. קידום ברשתות החברתיות. למי זה טוב? לצלם, פילטר, סטורי, לתייג, להעלות, לכתוב טיפים, סיפורי לקוחות, אינטראקציה, מונה, וידאו. ולמה זה עוזר? למי זה טוב? אז ברור שיש עסקים וחברות שזה עושה להם המון. אבל תחזיקו חזק, לא לכל אחד. לא כל אחד צריך את כל זה. ויש כמה פתרונות חשובים שיכולים לעזור לכם להפסיק לשרוף שעות על פייסבוק, אינסטוס, אינקו, שקינום, איור, כתורת לאלי השיווק הגדולים. ולהתחיל להתאים את ההשקעה לתוצאות שבאמת אפשר לקבל מהן. אז מה מתאים למי? ואיך עושים את ההתאמה הזאת? תשארו לסרטון, אני נומי ממוח אנחנו מיזם שמתאים לכל אSEC את אנשי הדיגיטל שנדו בישבילה ישית וידנית ולגאל רב חינום. והינה הגנו לسير תם על הקידום ברשימות החנויות. ונדחיל בתהות. התהות החיקדולה והאחרי הפיצה של באלות הסכין ומנאל ישיבוק, הילאתחילים SO של קיוו בחינום. בszte התהות כפולה. קודם כל כי SO של ASTU יהיה תב וواחד הדברים שולק רק אחרי הרבה זמן עד שמתחלים לירוט ממנה ישירות. אזו פחות לא דבר ושנית, קיוו לא באמת בקינע, ולו אני לא מדברת רק על הקתה הזה שארוגני מת, ושהכל דבר צריך לשלם היום, אני מדברת על הזמן שיוו לא קח, ולו מחזיר. Butter, oh, thank you, butter. No, yes, oh, I never thought of tea, a tea. Sugar? Sugar, yes. וגם לו תמיד מחזיר את הוצצות ששבות את הזמן הזה. אז למה אנחנו שamu? טוב, קודם כל כי זה הפנים של אסף, תודדת הזות. אז אחרי שאנחנו בונים תודד זהות אנחנו נישבим לשאלות על גבי שאלות. ואז אנחנו חושבים שהרשתות החברתיות לא נותנות לנו מספק תוצאות כי אנחנו לא משקיעים בין מספק. וכאן דמותה בא יאמיתית. אז בואו נתחיל בלהפריד ונשנאי, ואז נוכל להתחיל באמת לראות תוצאות ולרוויח. הפריד מושלם. החלק של ה- החלק של התודד כי אנשים מחפשים אותו, נتكلים בינו לבין רשתות החברתיות, Facebook, Instagram, LinkedIn. איך אני אחים, אתם מוחרים את בורוד חלול? כדאי שים ליצור פרופיל, מתקתק, מיקצועי, רציני, שוסר, כל ליצור אתנו כשר. אז כן, קחו את המודאיסקי שלכם, ל disruptive many, corporate, רצלי מיקצועי או מיקצועי שיעשו אתו bubble. אבל לא צריך ארבעה יצר stories ושבועה פוסטים ביום שני בשביל להשתק towards ציוד. אחד שניים בשבוע, די מאיפה? בפייסבוק, ועוד רשת חברתית אחת לבחירתכם. אינסטגרם, אם אתם פונים לקהל מאוד רחב, או לקהל שמאוד מעריך יופי. טיק טוק, אם אתם פונים לצעירים. נוער, נוער בוגר, חיילים, היום כבר יש גם קצת למעלה, אבל צעירים. לינקטין, אם אתם بي טו بي, זאת אומרת, אם אתם מוכרים לעסקים אחרים, או שאתם מוצאים דברים להתקיסתם בסטארטפיסטים. ואז מגיע הקטע של צריך להשקיע ברשתות חברתיות כדי לראות תוצאות. وزو הנקודה שבה אנחנו מרגישים כאילו מישהו ميشو دخف لنا قشيت لתוך الكالندر وشوتى ساعات كيلو دايسون لوك ات دا باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي باي תקציב קטן, ראשוני. ועם התקציב הזה, אפשר לעשות סושי על שלוש שתה חיות. חיות, שעות. <laughs> <laughs> איך? בשלב ראשון ותקציב קטן, עדיף לשלם על אסטרטגיה טובה. מישהו שיכווין אתכם לרשתות הכי נכונות לכם. מישהי שתלמד בפגישה שתיים, תלמד אתכם לכתוב את הפוסטים בצורה יותר טובה, יותר, קלה, יותר נכונה לעסק שלכם, שלכם, מישהו או מישהי שילבו אתכם בפגישה שבועית או חודשית וילמדו אתכם באמת לעבוד נחון. איך באמת להביא יותר תוצאות, בפחות שעות. זה פחות יקר מניהול מלא, זה הרבה פחות שעות שטויות וזה יותר תוצאות. שווה. ואז כשהעסק יעלה ויבוא ויפרח בזכות כל מה שעשינו עד עכשיו, זה יהיה הזמן להתחיל לחשוב על קידום ממומן בפייסבוק. מסובבת המפתחה לא סוציאל. למה ישו שיאננהרות אברוחים? Most everyone's mad here. <laughs> עכשיו תראו כמה דרך אפשר. יש תקציב מקדש. יש גוגל חיפוס רישוני. יש רשתות חברתיות. אז מה נישאר לנו? לא ארבע. רק SEO כדי להרגعني בגוגל. ולננהלת כל הסימפוניה הזאת. ומעקבה. ומיזם שמחבר לכם את אנשי המקצוע הכי טובים בשיווק דיגיטל בול בשבילכם ועושה את זה בחינם. תכנסו לאתם, יהיה לכם מעניין. או שתשלחו את הסרטון למישהי או מישהו שמנהלים עסק או שיווק ויהיה להם מעניין. גם אופציה. נתראה בסרטון הבא.